يا مرحبا مليون يا شمعة الدار يلي خذت للزين والحب كله سمية عمتك الغالية بنت الحياة يا مرحبا يشوفك الحلا يذكر الله، سموك باسم اللي لها شان ومقدار، العامه ليلك الله ليله كله طيب تدلاه، ليله الحلا نورك حجب كل إلا الانوار، كتل الفرح جانا غير طلّاه، كتل الفرح جانا ولفاف الله الله، وفوق من كبر الفرح للسما طاه، خلى النجوم ودوبك سها طيب الكار ابوك دون بالجزايل سجله وابوك شفاحا للفرح قلبها اوزاح لحن الغلا في كل مشاعر تشله هذه شفا للعز تاني وزوار كل الفضايل كلها مستحله كل شرور <تصفيق> المغرب